الكثير من الأشخاص تتوجه لأكاديمية كامبوست وتريد الاشتراك في الأكاديمية وتعلم الدورات ولكن الأغلبية لا تعرف ما هي منهجية الاشتراك لدينا وفي هذا الفيديو سأشرح بالتفصيل كيفية الاشتراك بدوراتنا في أكاديمية كامبوست وكام ستكلفكم مرحبا انا رضا عازم مؤسس اكاديمية كامبوست هدف انشاء موقع الاكاديمية والدورات هي تأهيل اكبر عدد ممكن في العالم العربي ليصبحوا تجار محترفين بمجال التجارة الإلكترونية لهذا السبب انشانا الدورات التعليمية في الاكاديمية لاعطائكم جميع الادوات اللازمة لنجاحكم بالمجال التي نحن شخصيا ايضا نستعملها لتطوير مشاريعنا التجارية في مجال التجارة الإلكترونية في موقع الأكاديمية يوجد عدة مواضيع يمكنكم تعلمها الدورة الأولى هي دورة البيع على موقع إيبي للمبتدئين من خلال هذه الدورة ستتعلموا جميع أسس العمل بمجال التجارة الإلكترونية وفي موقع إيبي أيضا وستحولكم لتاجر مهني على موقع إيبي أيضا يوجد دورة إيبي للمتقدمين وهي عبارة عن دورة تأهيلية لدورات الدروب شيبينج. من ثم يوجد دورات الدروب نفسها وهي مقسمة لقسمين دورة الدروب شيبينغ من موقع امازون لموقع ايباي دورة كبيرة جدا وتحتوي على عدة طرق عمل وعدة اساليب حصرية بمجال الدروب شيبينغ ويوجد القسم الثاني وهي دورة الدروب من موقع اليكسبرس وبانجود لموقع ايباي في هذه الدورة ستتعلم كيفية التعامل مع الموردين الصينيون واستغلال اسعارهم الرخيصه لربح المال منها. هذه الدوره هي دوره كبيره جدا ومليئه بادوات ستساعدكم لتطوير مشروعكم في الدروب شيبينج بشكل مهني ومستقر. ايضا يوجد لدينا دوره اسرار البيع على موقع امازون. دوره موسعه تشرح لكم كيفيه بدء البيع على موقع امازون بعدة طرق مثل البرايفت ليبل والانلاين اربيتراج. أيضا يوجد لدينا دورة الجيميل فيها سنعلمكم كيفية إدارة بريدكم الإلكتروني بمهنية لأننا حقيقة سنتعامل مع الكثير من الرسائل إضافة على هذه الدورات ستضاف خلال هذه السنة دورات أخرى مثل دورة البيع على موقع اتسي الموقع الأكبر بالعالم لبيع منتجات مصممة يدويا ودورة البيع على موقع شوبيفاي من خلالها يمكنكم إنشاء موقع مستقل لكم والعمل عليه دروب شيبينج بحرية كما ترون اكاديمية كامبوس تغطي تقريبا جميع طرق العمل المتاحة بمجال التجارة الالكترونية هذه الدورات عبارة عن فيديوهات مسجلة بجودة عالية جدا وبصوت واضح اما بالنسبة للاشتراك بدورات الاكاديمية فهي سهلة جدا مقابل 399 دولار بالسنة جميع الدورات التي ذكرتها ستكون متاحة لتتعلمونها اي لمدة سنة كاملة جميع الدورات التي شرحت عنها ستكون متاحة لكم لتتعلمونها ايضا يوجد لدينا اشتراك شهري لكل من يرى ان مبلغ الاشتراك السنوي كبير عليه فبتكلفة 80 دولار بالشهر جميع محتوى الدورات ايضا سيكون متاح لكم لفترة شهر واحد دون اي التزامات مالية اخرى طريقة الدفع حاليا للأكاديمية هي من خلال موقع بيبل فقط اضافة على ذلك كل شخص ينضم في الاشتراك السنوي او الاشتراك الشهري سيضاف لمجموعة الدعم للأكاديمية في الفيسبوك فيها سنساعدكم بأي شيء خلال تعلمكم المجال والعمل به ايضا ولكي نضمن نجاحكم بالمجال اذا لماذا تنتظروا؟ انضموا للاكاديمية كامبوس وابدأوا باكتساب الخبرة اللازمة بمجال التجارة الإلكترونية واذا لديكم أي أسئلة أخرى تواصلوا معنا عبر صفحتنا بالفيسبوك المبينة بالفيديو أو عبر موقعنا كامبوست نت أتمنى لكم النجاح وأنا متشوق جداً لرؤيتكم في الدورات